خليني اقولك ان قبل ما بايدن يوصل اعلنت الولايات المتحده ودوله الاحتلال اصدار مذكره تفاهم مشتركه خلال زياره جو بايدن للقدس المذكره اللي هتكون بمثابه مخطط للعلاقات الثنائيه على مدى السنوات الجايه ما بين امريكا ودوله الاحتلال واطلق على المذكره دي اسم اعلان القدس ودي هتكون شهاده على العلاقات الخاصه والعلاقات الحميميه بين امريكا ودوله الاحتلال لكن كلنا عارفين طبعا ان الاعلان ده هدفه الاساسي ايران وبرنامجها النووي ليه بقولك كده لان الاتفاقيه دي بتشمل الامريكي بان امريكا لن تسمح ابدا لايران بامتلاك اسلحه نوويه وكمان فيها اقرار من امريكا بان دوله الاحتلال تقدر تدافع عن نفسها بنفسها اذا لازم الامر طب ايران عن الناحيه الثانيه عملت ايه لما فشلت في الغاء زياره بايدن ايران اعلنت عن طريق رئيس اللجنه الاقتصاديه في مجلس الشورى الايراني محمد رضا ابراهيمي ان بوتين هيزور طهران الاسبوع المقبل حسب بيان من وكاله الانباء الايرانيه ايرنا ابراهيمي اكد ان روسيا عايزه توسع علاقاتها الاقتصاديه مع طهران وان التخطيط للوصول للهدف ده هيكون على راس الملفات اللي هيناقشها بوتين في ايران. طبعا ده السبب المعلن، لكن في المحقق السياسي لازم تعرفوا الاسباب الغير معلنه، اللي بحسب تسريبات من مسؤولين امريكيين ان ايران هتزود روسيا ب طائره مسيره في حربها ضد اوكرانيا، بما في ذلك طبعا طائرات درون ذات القدرات التسليحيه اللي هتستخدمها روسيا في حربها ضد اوكرانيا. خلي بالك ان دي هتكون اول زياره خارجيه لبوتين الى الشرق الاوسط منذ بدايه غزو روسيا لاوكرانيا وهتبقى بعد نهايه زياره جو بايدن مباشره طب ما تيجي نرجع لزياره بايدن ايه اللي عايزه بايدن من زيارته للمنطقه واشمعنا دلوقتي ده قرب يكمل نص مدته وما زارش المنطقه ولا مره خلال المده دي اشمعنا دلوقتي بايدن زار اوروبا اكتر من مره وقابل قاده مجموعه السبع وطبعا قابل قاده حلف الناتو وخصوصا بعد الازمه الروسيه الاوكرانيه كمان زار اسيا وتحديدا الحلفين التقليديين للولايات المتحده كوريا الجنوبيه واليابان وقابل هناك قاده استراليا والهند ضمن المجموعة المجموعه اللي بتقودها الولايات المتحده للدول القريبه جغرافيا من الصين والمنافسه لها، كلنا عارفين طبعا ان الصين هي المنافس الاقتصادي الاكبر للولايات المتحده، كل الزيارات دي مع تاخر زيارته للشرق الاوسط اعاد المقولات اللي بتتردد في واشنطن عن ان في تحول استراتيجي في السياسه الامريكيه، بتبتعد واشنطن فيه عن التركيز على الشرق الاوسط وده ليه؟ من اجل التركيز على التحديات الاكبر وابرزها الصين وروسيا، لكن بعد ما اعلن جو بايدن عن زيارته للشرق الاوسط خصوصا السعودية اللي هتكون المحطة الرئيسية للزيارة قامت الدنيا هم أعدادش في أمريكا لأن بايدن كان ليه تصريحات نارية ضد السعودية وكان تعهد انه هيجعلها دوله منبوذه لكن تاتي الرياح بما لا تشتهي سفن بايدن، تقوم الحرب الروسيه الاوكرانيه وتحصل ازمه كبيره في سوق الطاقه العالميه وترتفع اسعار النفط وبالتالي ترتفع اسعار تكلفه المعيشه على المواطنين الامريكيين، ويضطر بايدن امام الغضب الشعبي من سوء الوضع الاقتصادي وارتفاع اسعار النفط في الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي انه يجري باقصى سرعه باتجاه منتج النفط القبار في العالم وعلى راسهم طبعا السعوديه ويطالب السعوديه بزياده انتاج لتعويض النقص اللي حاصل بسبب وقف الصادرات الروسية وبالتالي لما يزيد الانتاج هينخفض السعر ويخف الضغط الشعبي على بايدن خلي بالك بايدن ضغط خلال الاسابيع اللي فاتت على السعودية من اجل زيادة انتاج النفط وتقليل علاقتها مع الصين وروسيا لكن ما استجابتش القيادة في المملكة العربية السعودية للضغوط دي ورفضت كل المطالبات الأمريكية بزيادة إنتاج النفط في الوقت ده أدرك بايدن أن الوضع تغير في السعودية وأن هيكل القرار السياسي في السعودية تغير والوضع اصبح لا يمكن حله بالتليفون او بارسال مبعوثين، عشان كده بايدن عمل تغيير في كل خططه تجاه المملكه وقرر انه يزورها بنفسه لاقناع قادتها وقاده المنطقه بان هم يكونوا مع واشنطن في تحالفها الجديد ضد ايران وان هم يبتعدوا عن التقارب مع الصين ومع روسيا. طب السعوديه محتاجه ايه من زياره بايدن؟ ما هو لو بايدن عنده طلبات فالسعوديه عندها طلبات مهمه وضروريه برضه. اولا المملكه العربيه السعوديه عايزه تزود الدعم العسكري والاستراتيجي ليها ضد مخططات ايران التوسعيه في المنطقه. خصوصا في ظل انباء عن اقتراب ايران من امتلاك الاسلحة النووية كمان السعودية محتاجة الى دعم سياسي على الصعيد الدولي واغلاق كافة الملفات الشائكة زي حرب اليمن وازمة خاشقجي وازمات حقوق الانسان وده من خلال تحالفات واتفاقيات مع الولايات المتحدة هتعزز دور المملكة السياسي وتنعكس ايجابيا على الوضع الاقتصادي وبالتالي هيحصل جذب الاستثمارات الدولية وخاصة الامريكية الى السعودية وده ضمن رؤية 2030 السعودية اللي بيقودها الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، طبعا بايدن بيروج لزيارته على ان هو هيساعد في تطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال وبين المملكة العربية السعودية وان رحلته هتكون مباشرة من اسرائيل لمطار جدة، لكن في الحقيقة كل المؤشرات بتقول ان المملكة العربية السعودية مش متعجلة في مسألة تطبيع العلاقات مع الكيان، لان المشكلة الاهم والاكبر لم يتم حلها الى الان وهي قيام دولة فلسطينية مستقلة، لكن ممكن بعد زيارة بايدن يكون في سماح ببعض التفاهمات مع دولة الاحتلال اتوقع انها لن تصل الى حد التطبيع مع الاحتلال زي ما حصل مع الامارات والبحرين. نيجي بقى الموضوع انشاء تحالف عسكري في المنطقه بمشاركه اسرائيل. الفكره اعلنها العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بان هو هيدعم تشكيل تحالف عسكري في الشرق الاوسط على غرار حلف شمال الاطلسي. طبعا فكره تشكيل تحالف عسكري شرق اوسطي بمشاركه اسرائيليه هي نتيجه خوف الانظمه العربيه من تنامي القدرات الايرانيه وخططها التوسعيه، لكن كل الافكار عن تحالفات امنيه ودفاعيه في الشرق الاوسط انتهت معظمها بالفشل. وده بدون وجود اسرائيل ضمن الاعضاء. فما بالك بوجود اسرائيل فالامور هتزداد تعقيد فاذا كانت اداره بايدن بتسعى لترتيبات تكون فيها اسرائيل ضمن تحالف شرق اوسطي سياسي واقتصادي وامني ودفاعي فدي مبادره كل المؤشرات بتقول انها مش هتخرج الامور وده لسبب بسيط هو ان اسرائيل مش هتغامر بتعريض امنها وجنودها للخطر لحمايه حلفاء معدودين وتنصب شبكات دفاعها وتكشف اسرارها العسكريه خصوصا ان هي كانت وما زالت في صراع مع العرب بخصوص فلسطين ده انه ما فيش اصلا اجماع عربي على التعاون الامني العسكري مع اسرائيل او مواجهه واستهداف ايران لان التحالف ده الدول العربيه عايزاه ما يكونش موجه ضد دوله بعينها لان لو هدف التحالف ده هو مواجهه ايران هيكون امر خطير جدا لسببين الاول تكريس المشروع الاسرائيلي باضعاف اهميه القضيه الفلسطينيه ومركزيتها في المنطقه والثاني زيادة حالة الاستقطاب والانقسام في المنطقة على اسس طائفية سنة وشيعة، وده وضع يخلي كل الشيعة العرب في العراق وسوريا يقعوا تحت النفوذ الايراني، فالمواجهة هتكون خطيرة وهتعقد المشهد الاقليمي وربما تدفعه نحو صراع لا يعلم مداه الا الله، لكن بالتاكيد المطلب الرئيسي لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في القمة المرتقبة مع بايدن هو مطالبة جو بايدن اللي بيسعى لاعاده الاتفاق النووي مع ايران ان الاتفاق ده ما تكونش نتيجته النهائية هو تسليم المنطقة من جديد لايران لان دول الخليج العربي لن يقبلوا اي اتفاق لا ينص مش بس على تجميد البرنامج النووي الايراني لا كمان البرنامج الصاروخي، الصواريخ البالستيه، والاهم هو وقف النفوذ الايراني في المنطقه. ده بخصوص ايران، طب بخصوص اسرائيل؟ الدول العربيه هتطلب من الولايات المتحده انها تضغط على اسرائيل من اجل التوصل الى حل عادل للقضيه الفلسطينيه، او حتى شبه عادل، لان لازم يتم حل هذه القضيه. فاذا كانت الولايات المتحده ضغطت على العديد من الدول العربيه من اجل التطبيع مع اسرائيل، فلازم في المقابل تضغط على اسرائيل من اجل وقف الخطط الاستيطانيه وحصارها القاسي على الفلسطينيين في الضفه وغزه. نتمنى في النهايه ان كانت نتائج الزياره ايجابيه وتكون في علاقات قائمه على النديه وليس على التبعيه ونتمنى ان بايدن ما يحصلش على اي شيء مجانا ويقدر القضاء العرب ان هم يحققوا تقدم في الملفات الهامه اللي هتتناولها الزياره وهنا انتهى تحقيقنا ونلقاكم في تحقيق جديد مع المحقق السياسي كل اربعاء الساعه 8 مساء بتوقيت القاهره كونوا في الموعد في امان